Hur bedömer man om en art riskerar att dö ut? För att bedöma arter för rödlistan så utgår vi från ett antal kriterier som är framtagna av internationella naturvårdsunionen, IUCN. Utifrån kriterierna hamnar de bedömda arterna i olika kategorier. En art kan bli rödlistad om den till exempel minskar kraftigt, har mycket begränsad förekomst eller utbredning eller en liten population. Det betyder att relativt vanliga arter som minskat kraftigt också kan hamna på rödlistan som till exempel igelkotten som rödlistas efter att ha minskat med omkring 40 procent på 12 år.